Gigi Becali a luat foc după dezvluirile lui Sebastian Ghii, asemenea minciuni nu puteam să las ce nu se poate ceva. Omul de afaceri Gigi Becali a negat vehement, într-o conferință de pres, dezluirile lui Sebastian Ghii, potrivit ceror acesta s-ar fi întâlnit cu Florian Coldea. becali a mai precizat ce nu o cunoate personal nici pe Evadna, Laura Codroacovesi. În schimb, a recunoscut ce l-a contactat-o singur dat pe George Maior. Nu m-am întâlnit niciodată cu Coldea, n-am dat în via a mea mâna cu el, nu am vorbit nici la telefon cu el, n-am celcat în curtea nici odată în via a mea. Punct asemenea minciun, nu puteam las, ce nu se poate ceva. Maior. Îl cunosc pe Maior. Crebenciu mi-a cerut 10.000 de dolari pentru Augustin Buzura, socrul lui, ne? Maior, acum 15 ani, pentru sponsorizarea unei CRI. Puncte adevărat, l-am contactat-o singură dată pe Maior. Era vorba de interes naional, a credeam eu. Era vorba de GJ, care mi-a spus verioara mea, fiind judectoare acolo. Olivia Stanciuip, urelei de pucerie, cum vrea ea. Punct nici pe codroa nu o cunosc. Punct dacă ar fi fost să mă întâlnesc cu Coldea, ce se caut eu acolo. Îi dedeam telefon să vin la palat. Me duceam eu la Coldea, eu. Becali, me duceam se, da orici, ca Dragnea. Îi chemam eu să taie porcui se, mi da ei mie orici, ce eu sunt becali, a spus Gigi Becali.